Så temat är samverkan för högre utbildning jag heter Andrea Nordvall och jag är verksam vid Institutionen för teknik och estetik på Blekinge Tekniska Högskola och jag är universitetsadjunkt i medieteknik med inriktning mot visuella uttryck och programansvarig för en kandidatutbildning som heter Digital Bildproduktion Det är en teknisk utbildning men med designfokus. Vi arbetar väldigt brett en väldigt bred tolkning av vad den digitala bilden kan vara. Ehm. Och jag tänkte bara kort beskriva vilka vi är. Jag tror att det kan bli relevant eftersom det kan spela in i det som just sen kring samverkansmodeller. Det ser ganska olika på olika typer av högskola och universitet. Institutionen som jag arbetar på bedriver fyra stycken högskoleprogram med teknik. Och fokus ligger på tillämpningssammanhang och syfte. Det vill säga vi håller inte på med tekniken för teknikens skull utan vi försöker placera den i ett sammanhang och göra något meningsfullt med den. Så att det är inte en ingenjörsutbildning som håller på med vad kallar det för, teknisk grundforskning eller så utan vi är väldigt intresserade av till exempel estetiskt uttryck, berättande, vad berättar en designartefakt, men även även konstnärliga arbeten. Så frågan är, vad blir det av den här tekniken? Vad blir det av medietekniken? Och min egen definition av medieteknik är att medieteknik är den estetiska tekniken, den synliga tekniken, tekniken vi kan förnimma och få en, en estetisk upplevelse av, en teknik som berättar någonting för oss. Jag säger det här för att ge en inramning till hur vi jobbar med utbildningarna. Och vi har några utbildningar, det är digital bildproduktion, som jag är ansvarig för. Vi är en digital ljudproduktion samt en ny utbildning som heter Design av digitala och immersiva medier, som arbetar mycket med Mixed Reality, VR och AR och liknande. Vi har också en del fristående kurser i digital fotografi, visuell programmering och filmdjur. Det här uppdateras ju naturligtvis natur natur från år till år, men vi har satt på ganska få fristående kurser. Men ska lägga mycket energi på dem. Vi håller också på att starta upp ett program i design av digitala upplevelser för lärande samt nya kurser i 3D-scanning fotogrammetri för yrkesverksamma. För som teknisk högskola har vi stora möjligheter att satsa på en digital miljö. Men, men jag kan säga att det intressanta är vad som blir av tekniken och vad, vad man gör med den på ett sätt. Jag tror ni ser det här i det här utbildningsutbudet, vad, vad jag far efter med det. det utbildning som jag arbetar med, som jag tänkte tala utifrån här i första hand. Jag pratar även utifrån de andra, men i första hand digital bildproduktion. Det är en treårig kandidatutbildning på högskolnivå inom man och teknik. Så det är en ganska <coughs> en, vanlig, <coughs> en vanlig högre utbildning, helt enkelt. Um, och, uh, det är en design utbildning inom visuellt orienterad medieuteknik. Det vill säga att vi jobbar med det visuella eh, och hur det kan produceras eller skapas tekniskt. Och vilken plats det finns för det och vad det blir av tekniken. Så att, det är inte teknik för teknikens skull utan teknik för att göra någonting. Här det. Och det kan till exempel då vara um, digital fotografi, video, 3D och 360-video. Postproduktion av video, grafisk design, preproduktion för tryck, 3 d scanning och 3D-printning, digital animation och illustration, arbete med gränssnitt eller användarupplevelser, drönarfoto, grading, bildbehandling, VR AR och så vidare. Det brukar jag på vara studenterna satsar på, men den typen av tekniker, visuell med teknik, Och fokus är som sagt på vad blir det av tekniken då. Och som ni kan se så. I, med den här typen av upplägg eller bakgrund så är vi naturligtvis intresserade av att studenterna ska komma ut och arbeta eh, på olika platser innan de avslutar utbildningen. Eh, och Den här typen av eh, arbete med den här, den här typen av tekniker lämpar sig väldigt väl för att arbeta i team eller i grupper eller socialt eller i ett specifikt sammanhang. sammanhang vi har haft mycket diskussioner om hur vi ska arbeta med samverkan. Och vi har öppnat i princip alla kurser som också är projektkurser i någon mening samtidigt som de har ett vetenskapligt spår för samverkan med externa parter. För vi tror att det ger någonting till studenternas arbete med tekniken och designprocesserna som tekniken placeras i. Och det leder oss in till dagens fråga. <laughs> som jag försöker ställa på sin spets här. Praktik eller någonting annat? Det här vill jag höra mer av er ifrån. Eftersom ett etablerat system för att få ut studenter i skarpa projekt i riktiga sammanhang. Nu säger jag inte att högskolan och universitet inte är riktig, men riktig i form av en plats på arbetsmarknaden det studenterna vill sig efter utbildningen. Så är ju praktiken ett väldigt uträtt system. Det kan, kan ha många olika former, men idén är just att skicka ut studenter på arbetsplatser och hålla på med någonting under en period. Men man kan också fundera på om det finns andra modeller. Jag själv har märkt att många som kontaktar mig som vi blir en extern samarbetspart med eh, Direkning högskola, eh, utgår alltid från att praktik är modellen som gäller. Och jag tror, det här vet jag, att, vet jag inte om alla håller med om, men jag själv är osäker på om det är den bästa modellen och om det behöver vara den enda modellen. Och det här är något som jag är nyfiken på att diskutera, både med andra som eh, anordnar utbildning eh, samt med er som är intresserade av att ha kontakt med studenter på olika sätt. Jag vill säga också att nu talar jag utifrån högskola och universitet, men fokus här idag gäller samverkan med utbildning. Jag tror säkert många av er har erfarenheter av samverkan med och inom, kring forskning på olika sätt. Men jag tänker att diskussionen idag får i första hand gäller utbildning. Kommer ni in på, på forskning och så vidare också så är det naturligtvis okej, okay, men det kan vara spännande att prata om utbildning, för det här, ibland kan jag att det tas lite för givet då. Så att, här är lite av en summering av hur diskussionen på institutionen, hur den har, hur den har sett ut. Och <coughs> praktik ses ju ofta, framförallt de externa parter som kontaktar oss, som ett självklart, en självklart modell för, för samverkan studenterna ska ut på praktik, och det måste man säga om praktik, att det är en otroligt väletablerad form för samverkan med utbildning, men samtidigt så kan också praktik innebära många olika saker. Det blir ganska beroende av vad det är för plats som studenterna ska vara verksamma på och utbildningens mål och uppbyggnad. Så att jag tror att de flesta i samhället har en idé om praktik och praktikplatser. Men vad innebär egentligen en praktik? Vad är, det man, vad är det du gör på en praktik förutom att du befinner dig på en, en arbetsplats på något sätt då, som, som student? Min jämfört är att det kan betyda ganska olika saker. Att Olika parter har väldigt olika idéer om vad praktik innebär. Det kan sträcka sig allt från att helt enkelt få Får få vara på plats och, och titta på en verksamhet. Ni kanske var så delaktig i den. Eh, till att ges eh, jätteansvar som jag kanske kan tycker att du skulle behöva vara anställd för att jag egentligen kunna ta. Eh, till att fungera som en extern konsult som får en beställning som du utför, som lämnar till arbetsplatsen. Men i praktiken är det ganska eh, på distans eller externt. Och, eh, och det sker ju framförallt inom, i samband med ex jobb och liknande. Så Samtidigt som det är en väldigt form, så menar jag att i praktiken är många olika former och att vi kan ställa till, det eftersom olika parter kan ha olika förväntningar kring vad praktikbegreppet då innebär. Och, nästa punkt jag vill ta upp om praktik på spel. Det är lite krångligt skrivet här, så jag men jag får försöka förklara. Varje verksamhet som är pågående har ju krav på sig att vara fungerande och det beror på vad det är för typ av verksamhet. Vi samarbetar ju både med museer, kulturinstitutioner, företag, organisationer och så vidare. Och alla de här verksamheterna har lite olika behov. Men gemensamt för dem är det att naturligtvis måste verksamheten fungera som tänkt. Den måste leverera vissa saker, den vi måste producera vissa saker. Och Inkommer då praktikanter i den situationen. Det innebär att praktikanterna blir en del av de behoven. Och vi vill ju alla att praktiken ska vara skarp. Den ska vara på riktigt. Det ska vara verkliga situationer vi kastar ut de här studenterna i. För att det är hela idén med att ha praktiken. så att vi kan ta undervisning på, på lärosädet där vi behöver blanda in på en extern part. Samtidigt så vill man inte ge... En person som kommer in på det sättet en bärande roll i en befintlig verksamhet som måste fungera. Man kan inte ge praktikanter en ansvarsposition. Omvänt finns det naturligtvis verksamheter som gör det och kastar ut praktikanter i enormt krävande ansvarsposition. Och vad händer då när... Eh, Ja. Eh, vad händer då? Är det problem med ljudet här? Så jag. Ja, Andrea, jag tänkte ja. precis bryta in här. Det verkar som att eh, det är lite svajigt. Jag, jag hör det okej okay från mig, men jag sitter med väldigt bra headset också, så det, det kan vara det. Okej, okay, ja, jag ska spryta mig där i micken helt enkelt. Eh, mm. Ursäkta mig. Eh, vi brukar, det brukar fungera väl, jag brukar stå och föreläsa här ofta. Eh, vi får se om det... Yes. Det, är, det är inte uppkopplingsproblem så att ni tappar. Nej, nej utan, dessa, utan uppkopplingen är, är bra utan ja, det, är, det är nog snarare att det kan vara att det går lite uppåt och neråt ja. beroende på distans. Mm. Okej, okay, jag hoppas det här hörs lite bättre då. Um, perfekt nu står det så. Jättebra. Ja, men superbra. Jag hade flyttat om lite innan det på något och Jag förstod inte att det skulle ge såna effekter. Eh, tack för att ni sa till. Ja, som sagt, praktik. där. Så det, det blir, det blir ofta en, en, en konflikt mellan behoven av att skapa en skarp praktik och ge studenten en ansvarsposition och att kunna genomföra verksamheten. Samtidigt kan det också vara um, underligt att placera en, student, en, en praktikant i en ansvarsposition med ansvar för att en verksamhet ska kunna genomföras. Helst hade man ju placera den här studenten i en position där den har ansvar men ansvaret har, <coughs> handlar inte om att bära verksamheten vidare, så att de här kraven och intressekonflikten kan begränsa praktikantens roll till att bli någonting ganska antingen marginellt eller ibland också förkrävande, för att man behandlar praktikanten nästan som en underleverantör eller en, en, en anställd, och det är inte riktigt kan inte vara idén med praktik, utan från, från vårt perspektiv som universitet och högskola så är ju praktiken till för, det är en kurs, helt enkelt. Ehm, och sen hoppas vi ju att, att externa parter också får ett utbyte av det, eller det vill, det vill vi. Men vi kan se hur de här behoven hos att en verksamhet begränsar vad en praktikants roll ofta kan bli. och Många verksamheter landar ju förstås i att vara försiktiga. Kring det, och det, det förstår jag verkligen, men det kan göra att praktiken blir eh, lite, lite tandlös. Eh, en annan sak som jag tänker på som eh, utbildningsansvarig och programansvarig det är att vi som lärosäte blir väldigt beroende av att praktiken sköts rätt av praktikplatsen. Det blir studenten också. Vi skriver en kursplan för den kurs där en student ska gå på praktik med eh, olika kunskapsmål som ska uppfyllas. Vi måste också som program garantera att en student kan börja gå en kurs. Alla studenter måste kunna börja gå en kurs. Och det betyder att eh, vi behöver ordna fram en massa praktikplatser. Vi måste göra ett jättearbete med att ha kontakt med många olika externa parter och styra ihop det och matcha det med studenter. Eh, och oftast fungerar det väldigt väl, men eh, ibland så Fungerar inte i praktiken? Vi kan tänka alla möjliga orsaker till att det blir så. Det kan vara sociala orsaker, det kan, det kan vara just de här förväntningarna jag pratade om tidigare. Vem är det som, vad menar man med praktik? Ofta är det missmatch mellan förväntningar, studentens förväntningar och praktikplatsens förväntningar som gör att det blir inte bra skött. Sen kan det också vara att någon av de här parterna inte sköter sig bra och då blir det inte en bra praktikplats. Och jag kan tycka att även det formella ansvaret är ganska tydligt, så för mig som anordnare som vill att studenterna ska ha goda möjligheter till att komma i kontakt med relevanta verksamheter. Så vem, vem har egentligen ansvaret när praktiken går fel? Jag skulle säga att i många av de här fallen så har studenten inte det men drabbas av. Um, och det kan bero på till exempel det här med, med förväntningar, vad menas med en praktik. Um, en sak som jag kan säga också tyvärr om det här med förväntningar är att oftast så tror en verksamhet att de har vissa förväntningar och möjligheter att genomföra en praktik. Men, men när, man, när, man, när, när man väl ser hur det blir på plats så är det inte det som genomförs. Uh, och då är det svårt som program eller kursansvarig att kritisera en praktikplats, det, det, det, det är en obekväm position. Så det är en ansvarsroll där som är ganska knepig. En annan sak är ju när en student inte ger det till den externa parten som skulle kunna väntas av en student. Är det, är det olycksfall i arbetet? Är det lärosättet. fel? Kan vi hitta struktur för att garantera att det fungerar? Men, men det är en knepig situation. Och sen har vi en punkt som jag vill ta upp som Verkligen ställer till det för praktik och som är en anledning att vi inte har praktik på vårt program i den här traditionella bemärkelsen som vi brukar tala om praktik på. Och det är att praktikplatser i och med att de blir ofta ganska olika, det är väldigt olika vad en student gör, det är gemensamma med att en student är verksam inom en verksamhet på något sätt. Det leder ofta till en bristande vetenskaplighet och det är svårt för oss att garantera kursmål. Vi vet inte vad studenten riktigt har gjort. Det är inte alla ämnen som lämpar sig för att studera- hur en arbetsplats fungerar till exempel, eller hur en verksamhet fungerar. Och som observerande studie är det inte, alltid, det, är inte det fungerar inte alltid så bra. Så i praktiken blir det ofta studenter skickas ut på olika verksamheter. Och sen gör man anspråk på en slags... Kunskapsmål eller vetenskaplighet i det arbetet som jag menar inte riktigt finns där. Det är ett kvalitetsproblem för högskola och universitet. Ehm, och vi behöver ju som sagt, aplar på punkten innan. Vi behöver ju garantera att ehm, Vi behöver praktikplatsen blir av och fungerar som en del av en kurs. Ehm, och Då är det svårt att argumentera om en verksamhet inte sköter på ett sätt. Så att, i dagsläget så har inte vi praktik våra utbildningar av de här anledningarna, och det kan vi tycka är ett problem eftersom vi delvis är verksamma inom mediaområdet och det är ett område som är väldigt, väldigt präglat av en praktikkultur. Det är normalt är ofta att du praktiserar på plats innan du får en anställning. Så att vi har försökt ta fram en annan modell för, för det här. Då. En punkt som jag inte tagit med er som jag kan nämna också är. Att eh, i de fall där studentens eh, närvaro eller verksamhet, eh, närvaro i verksamheten börjar påminna om en anställning så kan jag tycka att det blir ett etiskt problem också med att ha personer som lånar pengar för att utföra en anställningsuppgifter. Eh, det kan också i stor skala när det är många praktikanter att det finns en ständig tillgång på, personer, på studenter som letar efter praktik och som liknar anställningar dessutom i praktiken. Man kan se det som en intervention från högskolor eller universitet i arbetsmarknaden i och med att man erbjuder gratis arbetskraft och man skapar en situation där studenter behöver arbeta gratis eller låna pengar för att arbeta och det finns inte så stark koppling till kursmål till exempel programmål och det är jag kritiskt mot. Jag är inte säker på att högskolan har som uppdrag att göra en sån intervention i arbetsmarknaden. Och Nu tänker jag i synnerhet på mediaarbetsmarknaden där praktiksystemet är överallt och hela tiden. Så vi har tittat lite grann på alternativ till det här. Det här vill jag gärna höra vad ni, vad ni tycker om. Um, vi har, istället för att ha, skicka ut enskilda praktikanter arbetar vi med designteam från flera olika av de här utbildningarna som samverkar kring ett behov eller projekt som inseras av en extern part. Så de kollaborativt arbetar för att svara mot ett sådant projekt då, genom medteknik och genom design. Och det blir väldigt beroende på vad det är för verksamhet som de möter. Vi försöker matcha dem mot verksamheter som de är intresserade av. Då. Och resultatet blir, istället för att det blir något som ingår i den ordinarie verksamheten som en enskild praktikant ofta blir inbäddad i, så Gäller ofta de här behoven eller utmaningarna eller problemformuleringarna. Någonting som den verksamheten vill pröva men inte kan göra i så att säga, det dagliga arbetet. Ett testprojekt. Eh, undersöka en ny metod. Eh, se hur någonting blir som man kanske normalt inte jobbar med. Eh, och fördelen med det här är att vi konkurrerar och inte med den ordinarie verksamheten. Vi riskerar inte den ordinarie verksamheten och vi kommer inte in på den här arbetsmarknadsinterventionen, som jag menar att praktik kan bli om det görs i stor skala. Det kan jag det ändå, förstås, men inte riktigt på samma, samma sätt. Särskilt inte om det läggs utanför ordinarie verksamhet. Den typen av prövande ligger också närmare forskning, vilket är intressant för utbildningar som ska vara forskningsförberedande. Man kan också i hög grad välja hur nära man arbetar med studenterna om man har ett team av studenter som inte så att jag sitter på plats. Du kan arbeta på, på distans och träffa dem då och då som ett externt projekt. Eller så kan du ha dem på plats och jobba väldigt nära studenterna. Det blir mer dynamiskt hur, man, hur nära man är studenterna. Och där ställer det naturligtvis högre krav på handling från närosätet. Men det ställer mindre krav på handling från samarbetsparter vi har. Och det tror jag kan vara en fördel, för jag misstänker att en del samhällsparker är osäkra kring hur de ska lägga upp handledning till praktikanter. Hur gör man en sån handledning bra? Särskilt om man inte är bekant med den kurs de går. Och det är också att vi kan ställa högre krav på metodik och förmedla den genom vår handledning. Så det, är som, det är ingen uppgift som praktikplatsen behöver göra, utan vi kan så att säga, ge handledning till de här teamen, hur de möter de här utmaningarna. Så att det här är en slags mellanmodell där vi inte, det är inte så att vi sitter på campus och isolerar oss, men det är inte heller så att vi nödvändigtvis skickar iväg enstaka studenter att ingå i befintliga verksamheter, utan vi låter externa samarbetspartner komma med förslag och sedan låter vi team av studenter att jobba med det. Team gör också att det blir mer stabilt, det är inte lika mycket tryck på en enskilda studenten att den ska fungera i den här rollen, utan det är teamet som behöver fungera. Så det är vår, vår modell. Ehm, intressant. Nu är det en person här som postar om eh, erfarenhet. Det där är nåt som jag gärna vill höra mer om i diskussionen som vi ska ha strax. Jag får tala om det. Eh, jag tänkte runda av här, men säga några andra varianter som ni kan tänka på. Ett är ju, som jag säkert har hört om, ett är lärande arbete, LIA. Och det är ett format för samverkan som gäller yrkeshögskolan. Det gäller inte högskola eller universitet, än det är bland annat högskolor som arrangerar eh, yrkeshögskoleverksamhet. Skillnaden är att de har inte har samma krav på vetenskaplighet och forskningsanknytning som universitetsutbildningar har. Och det präglar för oss hur vi kan genomföra samarbete. Ehm. Sen har vi VFU. Och det ingår i lärarexamen samt är utbildning för socionom- och sjuksköterskor. Så att jag, jag pratar inte om VFU. Och det ska hjälpa till att ha mycket mer närmare integrering av högskola, universitet och verksamhet. Då. Men sen har vi också en, en speciell typ av praktik, i kan vara examensarbeten eller exjobb. Det är förstås kandidat- eller masterarbeten. Eh, ett stort avslutande arbete på en och utbildning. Och de här, så är det är ingen skillnad mellan dem och annan praktik mer än att de har högre krav på att studenten genomföra en självständig vetenskaplig undersökning. så att Hur de ser ut det kan vara väldigt olika beroende på hur undersökningen läggs upp. Då. Men det finns också exempel på ex-jobb som är närmast beställningsjobb av en samarbetspart. Och det kan fungera väldigt väl för vissa utbildningar. Vi, inom mer teknikområdet så får vi problem med det eftersom hela poängen är att studenterna ska designa någonting, de ska vara delaktiga, de ska utforma någonting. Och det är svårt att göra både som en del av en verksamhet där verksamheten vet redan vad den gör, den har den processer för det, eller komma med en beställning, då blir det produktion, inte design, så att det är någonting som vi kämpar lite grann med. Men det är några andra varianter, jag ska inte gå in så mycket på dem. Utan istället tänker jag att vi ger oss in i diskussionen på några frågor här. Och jag tänker att vi kan ju tillgängliggöra dem till alla, så att alla har dem innan den här diskussionen börjar. Men de två viktigaste är upp till vänster. Exempel på samverkan som fungerar väl och mindre väl. Och jag är nyfiken på vad är som gjorde att det fungerade bra och vad kan man göra för att göra det bättre. Sen har jag tagit upp ett par frågor här som jag är särskilt intresserad av och de kan ni om ni vill bredda. Vi ser till exempel en grupp där uppe till höger handlar om parametrar, alltså hur vad är det för detaljer? Hur ska det här utformas? Och skulle du kanske intresserad också av om det är något som, om du inte genomför samverkan, vad är det som hindrar er idag från att göra det? Varför gör du inte? Ja, tack så mycket. Jo, nu har jag haft en minuters diskussion här, och jag är nyfiken på om det var något särskilt intressant som kom upp under diskussionen. Posta gärna det i chatten, eller. Om ni vill prata så säger det också. Så jag lämnar, jag, jag att vi lämnar ordet ganska, ganska öppet här. Jag kan börja själv med en sak som vi var inne på. Det var, vi pratade mycket om förväntningar. Emellan, vad har man för förväntningar på den här perioden? Ehm, och vad är syftet med perioden? kanske är viktigt att komma fram till en gemensam idé om ett syfte med, med vad samverkan ska ge för olika parter. Ehm, därför då går det att försöka uppnå det. Annars blir det bara att en person är närvarande på en plats. Håller på med någonting i verksamhet. Och vi kan äter att det är besvikelse så det är en sån poäng som jag skulle ta upp. Men om andra har fler som erfarenheter så får ni gärna posta. Eller ta ordet helt enkelt. Ja, vi har upp åtta. Ja. Eh, Och vi sa det att eh, många gånger så är det så här rent praktiskt att eh, studenterna själva kommer och söker praktikplats. Och det är väl inget fel i det, men det är ju sällan det finns någon koppling tillbaka till universitetet eller till en handledare. Så att det vore väl kanske bra om man hade ett underlag ifrån handledaren universitetet. så man vet på ett ungefär, vad är det den här studenten är ute efter för att de ska nå det som ingår i kursplanen utifrån den här praktiken. Det saknar vi. Och sen också att universiteten är rätt så slutna, en del i alla fall. Och då skulle man önska att det fanns kanske en mer öppenhet och tog kontakt med museer, företag eller annat och säger så här, vi har de här projekten och forskningarna på gång. Är det någonting som ni skulle kunna ha lust att delta i utifrån det här? För det är svårare om man sitter och sen vem ska man kontakta på universitetet, vad ska jag fråga om istället för att du kan få den här informationen. Att man är mer öppen, att det inte blir den här slutna forskarvärlden utan öppna upp dörren och kom ut och berätta liksom, och försöka kroka arm istället. Och sen när du berättar om det här med de här teamen, då kan man ju känna att då känns det mer fruktbart att du har ett team som kan göra ett projekt i någonting som kan föra vår verksamhet framåt istället för att man ja, nu kommer du som praktikant, här vad ska vi hitta på åt dig då? Ja det, var... men det låter, ja, det låter fantastiskt. Jag är helt, helt för det här med öppnandet. Ja. Alltså jag är ju själv väldigt för att högskolan och universitet ska vara en, en öppen plats, en, en mötesplats och det du beskriver är inte bra. Det är svårt att se hur det kan bli fungerande. Förväntningar kring det när dels att du. Lägger ut det på studenter att hitta platser. Det får de naturligtvis gärna göra. Det är, det är alltid välkommet. Men, men att de förses med information som gör att det kan bli en fungerande dialog. Mm. Jag tycker att det här kan nästan som att vi kan ta mer än det ger bara att hålla på med den här dialogen med de här som kommer och söker. Det är nästan som, nästan som att söka en anställning men inte kunna definiera ens vad det gäller. Ehm, kunde som tar upp det, också, det här tematiska forskning, till exempel, skulle kunna komma med tema och kontakta. Eller att man, man utgår från en sån tematik. Det tror jag kan vara en väldigt bra väg också. Mm. Ehm, Sen finns om grupper vill tillägga någonting, då får de göra det. Eller är ni nöjda? Är de tyst, så är de nöjda. Ja, de är nöjda. <laughs> vi bestämmer att de är nöjda. Nu är det många skriver i chatten här. Um, um, vi, har, ja. vi har en uppräckt hand här från Ninna som har lättat ja, eh, handen länge, så att hon får gärna höjta till. Eh, ja, eh, vi var en ganska rolig grupp, för vi var så olika. Det var en, en konsultarbetare med, med fem olika uppdragsgivare och så jag som som är på sjöfartsmuseet akvariet och så var det en guide i Stockholm och så var det Pia från Finland från friluftsmuseet. så vi hade ju lite olika ingångar och ingen av oss hade varit praktikant. Det var lite synd. Det hade varit kul annars för då hade man egen erfarenhet. Men det varierade lite hur man hade. Agneta hade varit kan man säga praktikant fast det inte kallades så och hon hade god erfarenhet ändå som student. I Pias fall så hade de haft en student som bara kom in en dag och gjorde en digital grej i samarbete med museet. Och för våran del på museet, så, i akvariet, så har vi haft en hel del DNA-forskare för där har vi en specialintresserad DNA-person. Men sen har vi också haft samarbete med studenter uppe i utställningarna som har fungerat oftast bra en gång har det resulterat i polisbevakning av ett vernissage när Valand koncentrerade sig på en nazi, nazistflagga. Men eh, det är just tiden kanske inte måste vara så lång alltid, man kan börja med ganska korta praktikantinhopp och på så sätt få igång en kontakt. Men vi var ganska överens i gruppen i alla fall om att man måste ha klara regler och så att man har, förväntningarna är klara liksom på vad studenten vill ha och vad institutionen eller vad det nu är förväntar sig att studenten ska åstadkomma och att allt mm. det här är satt innan. Det var ja, inte allt är... vi sa men det är lite. Precis. Det är många som trycker det här på förväntningar men också just tidsaspekten. Alltså att det kanske inte alltid passar med verksamhetens arbetsgång. Och jag funderar på om framförhållning kanske kan vara ett sätt att arbeta runt, att man börjar längre framförhållning. Men Du lyfte också att korta intervaller kan vara intressant, och det är någonting man absolut ska titta på mer, att korta invått kan vara spännande. Det var en som räckte upp handen här, kanske också, så Ingrid tror jag Eriksson. Det stämmer. Ingrid Eriksson, Västmanlands museum. Jag ser att en kollega till mig har skrivit i chatten också. Jag ville bara trycka på att vi har ett väldigt bra samarbete sedan många år tillbaka tillsammans med Mälardalens högskola, deras utbildning för informationsdesign. Och där jobbar vi både med praktikanter naturligtvis, men vi jobbar också tätt ihop eh, inom flera av deras kurser. Eh, där vi dels har inom rumslig gestaltning så har vi nästan varje år en kurs eh, där studenter, lärare och vi jobbar tillsammans och de så, så kallat, numera hackar våra basutställningar, gör tillägg i utställningarna på olika spännande teman som då får sitta kvar några månader. Eh, vi har också inom Vissa kurser eh, som de från högskolan tar kontakt med oss och jobbar mycket med eh, multimodal design. Vi har haft eh, jobbat tätt tillsammans, där de har gått in hela kursen och granskat våra utställningar utifrån tillgänglighet, haft det som uppgift eh, ja, allt möjligt. Men grunden är hela tiden ett bra samarbete där också. Där vi vet vad vi kan förvänta oss och det vet vi ju ganska mycket nu efter att vi haft ett långt samarbete. Där vi samtalar väldigt nära de som undervisar och håller i kurserna och håller i utbildningarna och också samtalar med studenterna. Det gör också att vi följer läroplanen väldigt bra. Så att, ja det har varit jättespännande men A och O är just det här grunddiskussionerna nära samarbete. Och precis det ni har nämnt tidigare, förväntningar. Vad förväntar jag oss av varandra? Jag tänkte bara kommentera där det som Ingrid sa. Att det låter ganska likt uppläggen som vi har kört som har fungerat väl. Just att det finns ett tydligt uppdrag. Man diskuterar förväntningarna. Och det kanske inte är enskilda studenter som bara dyker upp och ska göra någonting. Utan det är förankrat i en kurs vad det gäller och hur det visas och framkommer. Och vi har jobbat motsvarande med museer och till exempel science centers. Det är, ja, jag tror att det är en modell som fungerar ganska, ganska väl. Det möjliggör också mer alltså komplext gestaltande. Det är väldigt mycket mer gestaltning. Om det inte bara är en student utan det är fler som kommer in. Och det låter också intressant med det här som du tar upp med tillägget till den ordinarie verksamheten, det här hackandet av utställningar. Alltså att man försöker göra tillägg till det som redan pågår och redan finns. Att inte praktiken inte behöver gripa in i det. Men samtidigt finns ett tydligt uppdrag och idé med vad det gäller. Det, det låter som att, eller skulle jag säga igenom att det går bra där med de bitarna. Jag jobbar på samisk arkiv, arkivet i Finland. Och vi har samarbete med Samisk högskola i Norge. Och också också nu med äkte museum. Men äh, jag tänkte närmast på det, på det ni sa om kurser att äh, vi hade också ett sånt samarbetsprojekt och i den första delen så hade vi faktiskt äh, eller högskolan hade kurs men men äh, studenterna använde materialer från vår arkiv och genomförde det var design Och di digital berättande kurs. Men det som också var lite: att det var på samma sätt som sagt här redan att det var så ett långt samarbete, ett projekt på två år. Men, men det öppnade också möjlighet för vår projektansatte eller projektarbetare att delta att högskolan öppnade möjligheten att delta in i den kursen, så på det måtte så fick vi också mer kunskap till institutionen vår. det var egentligen jag var där och plan plan planerade samarbete och det var en, en sak som jag tänkte att var väldigt viktig att få med att det, går liksom båda vägar. Precis, ja, men det är ju väldigt intressant. Att, att, för det du beskriver är en situation där det inte det är inte någon allmän nu ska studenten på praktikkurs utan det är en tydlig tematisk kurs. Det, det handlar om metodik och arbetssätt och att ni då får ta del av det och bli en del av det. också. Jag tänker också att det är intressant för studenterna att, att komma i kontakt med arkiv och arbeta med det och förstå att det, det är ett sätt man kan arbeta på också, så det, det låter som ett kul utbyte. Jag är generellt sett nyfiken bara mer om vad, vad är det du får ut av att samarbeta med studenter? Alltså vad, vad kan det vara för någonting som inte bara är en produkt så att säga, utan en metod eller en metodik eller ett förhållningssätt eller på den nivån också, för det skulle ju kunna öppna för praktik eller samverkningsmöjligheter i kurser som kanske normalt sett inte ses som möjliga för det. Utan för att de är metodikfokuserade till exempel. Men det kan vara värdefullt också. Det är väldigt, ska ta med mig till högskolan. På tal om förmedling så har jag satt med en stund i rum 7 och lyssnade på diskussionen där. Och där kom vi ju in på det här med, praktik kan ju också vara ett sätt att förbereda studenterna för en roll inom förmedling. För så är det ju att oavsett vad man studerar så kommer man ju i sin yrkesroll i de flesta fall att jobba med förmedling. Oavsett om det är som guide eller som lärare eller i andra sammanhang. Jo, och det där, jag vet inte om... Om vi var inne på det i vår grupp tror jag inte, men, men någonting som jag har haft erfarenhet av från studenthållet är just det med att, att man får kontakt med verkliga saker liksom, som gör väldigt stor skillnad. Att, att det är en sak om, om att ha en lärare som hittar på en uppgift men sen helt plötsligt är man ute i, i verkligheten och då kan det vara så mycket... Dels blir det ju mer verkligt, men, men det kan ju också öppna upp för att, att i verkligheten kanske det är mer komplicerat än, än vad man stöter på i, i en kurs, liksom. Precis, min erfarenhet det är också kanske lite omvänt att studenter inser att det som lyfts på högskolan inte är en fjärmad fiktion, fiktion en, en bild av verkligheten, utan det, ligger, det är väl verklighetsanpassat. Att den här tråkiga metodiken som vi frågar studenterna med bygger på erfarenheter ytterst Och att de speglas då i mötet med verkligheten, administrationstekniken eller verksamheten. Det att jag på ofta, att det blir ett förnyat intresse för de här teorierna, idéerna som vi försöker få studenterna att arbeta med. Att de, de är inte fjärmade. Och det kanske anknyter också är det som vi talade om innan där med att verksamheten kan, också, kan man också intressera av. Metod och metodik. Sen kan det naturligtvis vara så att det inte är så relevant ibland. Men på men, men, många studenter som liksom kommer tillbaka efter en sån här period med, med ett förnyat intresse, vilket är väldigt härligt att se. Vi har en uppräckt hand, Agneta Olsson. Ja, nu börjar jag tänka på lite olika saker här, men när jag var student på 90-talet så, så gick jag en kurs i museeteknik och den var på ett naturhistoriskt museum i Norge i Bergen. Och han som höll kursen var en väldigt entusiastisk geolog som även jobbade med forskning och uh, utställningar och att och göra naturstigar. Och I den kursen så fick vi liksom uh, vi fick lära oss en massa om museeteknik och vi fick också analysera befintliga utställningar. Och i slutet på kursen fick vi göra en egen liten förslag eller en del av en utställning. Så det var ju väldigt kopplat till förmedling. Och ja, uppenbarligen så gjorde det ett stort intryck på mig eftersom jag fortfarande tycker det är spännande. Men, men det var ju väldigt tydligt och det ingick i en kurs så att det var väldigt tydligt vad vi skulle göra. Sen så har jag jobbat med flera olika saker. Jag har jobbat på Naturum. Och då ska man ju förmedla natur- och kulturvärlden. Och Då hade jag en praktikant från universitetet, som ja, en student, men då var det faktiskt inte så jättetydligt vad det var, studenten skulle, ja, vad det var för förväntningar åt båda håll, där. Vad, vad man kunde kräva av studenten och vad man skulle lära ut till studenten. Eller, I början fick praktikanten bara gå med och sen så tyckte jag det kändes passande att ge den lite mer egna uppgifter. Men det var väldigt otydligt vad det var praktikanten skulle göra. Och det, det, det är väldigt bra om man ska ha en praktikant. Det är väldigt frestande. Men en praktikant kan ju ge en så väldigt mycket eh, av det man själv inte kan. Och de är, speciellt om de är yngre och håller på med digital teknik. Och det är inte det vi håller på med eftersom det inte fanns då vi började. Men, eh, det ska ju inte vara så att en praktikant är där som en, en resurs som vi inte betalar så mycket pengar för. Ett examensarbete, jag har handlat fler examensarbete, det är mycket lättare för det är så definierat vad de ska göra. Men en, en praktikant är så odefinierat vad det är, det vore skönt om det var bättre definition på vad, vad är det här för någonting som ska hända. Jag ja, håller med verkligen. Och det du beskriver också mm. tycker jag låter tveksamt ur... Alltså jag undrar hur examinerar de här personen sen? Vad är de examinerar på? Vad är det för, är det för kursmål? Hur knyter de till programmålen? Hur anknyter de programmålen till de nationella målen? Alltså för mig blir det inte oklart att, vad är det som sker. Det där jag tänker med att eh, examensarbete kan vara... Ju att Det är ju en brukar vara, måste struktureras som en vetenskaplig självständig undersökning. Och det kanske praktiker skulle kunna vara också i de fall... Och det inte gäller att pröva en ny form av gestaltning som vi gör, inom, inom designområdet um, eller mer tekniska områden så prövar vi gestaltningsformer. Och det kan vara intressant i sig, men, men vi skulle också kunna göra det som en undersökning. Studenterna är på plats för att undersöka något kopplat till eh, sitt, sitt programområde. För då finns det ett fokus. Då kan det finnas en poäng att gå bredvid och titta på en verksamhet och ställa frågor dela med sig av sin kunskap. Inte bara att du är på plats, liksom. För det, det, det, det vänder jag mig emot. Och som du är inne på där också, att det, blir, det börjar ju tangera också att vara anställd och jag tycker att studentens roll är att vara student, det måste, det måste vara tydligt separat vad det är som gäller där. För annars börjar högskolan arbeta som en aktör som jag inte riktigt säkert på. Vill vi ha den, <laughs> ingår i högskolan att uppfölja ett skit? Att skapa den här mellanrollen. Det är, också på. Ja, men det är väldigt värdefullt kan jag tänka mig som student och få se hur det är i arbetslivet. Men det är också mm. bra om, om, om man har någon slags, de här arbetsuppgifterna ska jag få lov att prova, att det finns någon sån här checklista eller något sånt. Och, mm. ja. Nej men precis, men det, det ska ju bli ytligt mm. om det bara handlar om att prova eller gå bredvid så att säga. Sen kan det vara, det finns Utbyten kring det också. Men, men som utbildningsanordnare på, på högskolor och universitet så, så, så räcker inte det. Det tror jag fungerar bra för yrkeshögskolan till exempel. Som koncentrerar sig just på hur, hur går ett yrke till. Där, för Lia till exempel kanske, kanske det är en möjlighet. Men det, inte, det borde inte riktigt vara en möjlighet för en, en, ett, ett kandidatprogram till exempel. Jag vet inte, en fråga jag skulle kunna ha till Andrea är lite, ser du, hur ser du på skillnaderna mellan ett, liksom en kandidatutbildning och en högre utbildning i fråga av de, de här frågorna liksom? Ja alltså jag tänker att en mer avancerad utbildning ger ju studenten mer självständighet framför allt, och öppenhet i hur, hur den kan utformas och det borde ge Större möjligheter till fokuserad samverkan. Vi börjar närma oss den frihet som forskningen ofta har på en mer, en mer anserad kurs. Men, så där, där, men de, brukar, de kurserna brukar ofta ha karaktären av studier eller undersökningar. Där tror jag man automatiskt får ett, ett syfte i, i själva ingången till det. Medan på man ska på grundnivå så har studenterna inte alltid det perspektivet eh, än. Och behöver ges en, en struktur för hur det ska fungera. Eh, så det, det, det, där kan se en skillnad i, i, i självständighet hos studenten. På en kan vi också ställa högre krav på, på den, just den självständigheten och det börjar. göra. Eh, Medan på grundnivå kanske ska vi säga, Ibland kanske det finns orealistiska förväntningar eller inga förväntningar. Och det tror jag kan bli ett problem för alla inblandade. En sista uppräckta hand, Nina Boberg. Ja, jag vill egentligen bara säga att den här pandemin har ju verkligen satt fingret på att vi är beroende av att det finns jättemycket fina utbildningar i digitalisering och det var kul att se att ni har nya grejer på gång. För nu har vi verkligen fattat att här måste vi in och mer och med mycket mycket, mycket, mycket stor kompetens som får byggas upp nu, för vi kommer ju fortsätta att vara digitala även när pandemin är över. Så, tack! Tack själv, tack själv. Och jag, jag kan också säga att jag håller med, jag tycker att det är att det, att det får vara ett kunskapsområde, att det inte bara blir tjänster som levereras till oss av teknikföretag utan att det också ses som ett, som ett kunskapsområde. Nej, men ett stort tack till dig, Andrea, för att du kunde vara med här och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Och det känns som att det är många bra samtal som har kommit igång. Och också ett stort tack till alla er som har varit med idag och varit delaktiga i webbinariet.